Most érkezünk Tiszalökre, elég izgatott vagyok, már egy, legalább egy éve készülünk már erre, erre a választásra. Ebben a körzetben, itt a Szabolcs 2 körzetben korábbi választásokon is több hír szólt arról, hogy különböző választási csalások történtek. A választások tisztaságán dolgozó aktivistáknak fogunk most jogi segítséget nyújtani. Idén is már jött több olyan hívás, hogy konkrétan a, a szavazókörhöz szervezik ezeket nyilvánosan. Látszódjon az, hogy mi történik, és ne csak az, hogy nem tudom, egy autó, egy autóról tíz különböző... Jó. Épp, el, el, el. ha azt néhendemes, hogy valamihez rendőrt hívtok, akkor azt attól függetlenül, hogy párhuzamosan nekünk be kell jelenteni a, a, a persze formájában, mert de. a rendőrség azt nem intézik. De ebben ebbe akkor benne van az is, hogy adott esetben hívjunk rendőrt, hogyha már úgy látjuk? Hát hogy... nyilván, ha szükséges, akkor hát. nem lehet mit csinálni, de, hát. de ha valami olyasmi történik, amit egyébként te le tudsz kamerázni, és az megfelelően dokumentál mindent, akkor ahhoz, ahhoz nem feltétlenül kell a rendőrség. Hát. Hát. Te ott annál a körzetnél lesz, mutatom, bocsáss meg, ott ott az, igen, az ovoda. Egyébként az iskolában is van körzet, de mindegy, ugyanazon a néven, de mind a két helyszere mennek. És itt a rengeteg szavazatvásárnál szokott menni, de leginkább az utasztatás itt az, ami nagyon szokott menni. Ez egy szegregáltó, rengeteg uh, hátrányos helyzetű lakik itt iszonyat mennyiségű ember fog a honnap a folyamán itt megfordulni. Szóval ezzel itt lesz a te helyed. Hát itt azért elég sok részt be tudsz látni, látod? Van majd négyféle utca és azon minden helyről belátsz, úgyhogy szerintem is simán kifogod, bármit is szólt. a fideszes delegált megmutatta a szavazónak, hogy hova kell, és kinek kell szavazni. Ami mi ellenzéki delegáltunk jelezte, hogy ez, ez így nem mehet, és ez nem jöskedve, de nem voltak hajlandóak jegyzőkönyvet felvenni közösen, úgyhogy most mondok hogy mindenképpen, és írja bele, hogy több alkalommal Aha. történt ez. Jó. Minden szavazatszámláló bizottsági tagnak azonos jogai és kötelezettségei vannak, ez írja a törvény. Bárki kezdeményezheti a jegyzőkönyv felvételeit, és ezt meg kell tenni, hogyha ilyen esemény történik. Azt fontos kiemelni, hogy az aktivistánk nem csak dokumentálták a jogsértéseket, hanem jelenlétükkel sok esetben meg is akadályozták azt. Így, hogy voltak tanúk és felvételek, sikerült bebizonyítani, ahogy a választás napján valóban történnek visszaélések. Az is világossá vált, hogy ennél nagyobb jelentősége van a mély szegénységben élő szavazók kiszolgáltatott helyzetének. Fontos, hogy a választás napján a civilek figyeljenek a szavazás tisztaságára, de itt nem állhatunk meg.